من خمس سنين واحنا كل يوم بنكبر وبنتطور، بدأنا فعلا في بناء مجتمع صعيدي جيكس، لكن البدايه لوحدها مش كفايه، علشان نحقق اهدافنا ونبني مجتمع بيستفيد من خلاله مئات الالاف من الشباب، وعلشان نكسر فكره المركزيه، ومشكله المسافات وتركيز الاهتمام على العاصمه، وعلشان كل الفئات، خاصة اللي مش واخدة حقها زي ذوي الاعاقه، ولأن اغلب الاهتمام بالصعيد بيكون مركز على الجانب الخيري مش التنموي، قررنا نركز شغلنا في صعيدي جيكس على خمس برامج، قعدة صعيدي، فعاليات وورش عمل في تخصصات تقنيه متنوعه برنامج التقنيه لها وده برنامج مخصص لتمكين المراه تقنيا وتاهيل الفتيات لسوق العمل التقني برنامج تمكين ذوي الاعاقه والمكفوفين تقنيا وده علشان اكتر من 10 مليون من ذوي الاعاقه في مصر وجبنا ندعم حقهم بالدمج في المجتمع وكمان لان التكنولوجيا هي افضل ضمانه نقدر نحقق بيها ده معسكرات صعيدي جيكس ودي عباره عن معسكرات الهدف منها عمل حلقه وصل بين رواد الاعمال والتقنيين بصعيد مصر قطار صعيد جيكس وهو الفعالية السنوية اللي بنلف فيها كل محافظات الصعيد لأننا مؤمنين أن التكنولوجيا ممكن تحل مشاكل الصعيد بشكل ذكي وفعال فريق عمل وسفراء وسفيرات صعيد جيكس بيشتغلوا من 2011 على تحقيق رسالتهم بشكل تطوعي زوروا موقعنا www.s3geeks.com وتابعونا على فيسبوك تويتر صعيد جيكس بدعمكم هنفضل مكملين